בסרטון זה אני רוצה להראות לכם סרט קצר ולאחר מכן נשאל לכם שאלה. קודם כל אני רוצה לוודא הכל בסדר מבחינת חוקי זכויות יוצרים. מקורו של הסרט שאני רוצה להראות לכם בתוכנית הילוך 50 מערוץ 5 בבריטניה. אני חושב שאני בסדר בעניין זכויות יוצרים. כי אני עושה שימוש הוגן בסרט. אני עומד לשאול אתכם שאלה מתמטית, המתייחסת לסרט שנראה. החוקים לשימוש הוגן, המטרה ואופי השימוש, כולל עם השימוש שבעל אופי מסחרי או חינוכי שלא למטרות רווח. אנחנו בתחום של שימוש חינוכי שלא למטרות רווח. אני בעצם לא מנסה לבוא, במקום העבודה אותה אני משתמש, אני רק קצר ממנה. כך שאפשר יהיה להשתמש בה כבסיס לשאלה, זה בהחלט שימוש הוגן. הסוקר יכול לצטט בצורה הוגנת מהעבודה המקורית, אם מטרתו היא ובתמים להשתמש בקטעים למטרות של ביקורת הוגנת וסבירה. במקרה זה, זו בעיה פיזיקלית הוגנת וסבירה. מצד השני, ברור שאם המשתמש מצטט את החלקים החשובים ביותר שלו, עבודה שלא למטרות ביקורת, אלא כדי השימוש ביצירה המקורית ולהחליף את הביקורת, שימוש כזה יחשב בחוק כגנבה. אני לא רוצה לעבור במקום הסרט, יהיה לכם לצפות בו. זה לא מספיק טוב. אני אפילו לא מפעיל את הכל. זה יופיע בחלון קטן כאן, ואני אראה אך ורק את החלק של הסיבוב הלולאה. אחרי שביררנו את זה, זאת הכתובת בה אתם יכולים למצוא פרטים נוספים על ערוץ 5 בבריטניה. בואו נראה את הסרט הקצרה. אני אשתיק את הכל, וזהו. סרטון חמוד. הנהג ינסה לעבור את הלולאה, ויצליח בכך. אני רוצה לש... לשאול אתכם שאלה. צפו בסרטון, קחו שעון העצר, ושרגל, או כל מה שנחוץ לכם, כדי לחשב שני דברים. אנו נמצא מהי המהירות המינימלית הדרושה לנהג לעבר את הלולאה, וגם ננסה לחשב מהי המהירות שלה בזמן מה המעבר בלולאה. בואו נצפה בסרט הזה. הנה זה בא. הוא מתחיל, הוא מעיץ, זה נראה כאילו הוא כבר עבר, הוא מגיע כמעט ל-40 שעה. זה סרט זה 60 כמש בערך. הוא עולה על הלולאה ומסיים. הוא עשה את זה. לקראת הסרטון הבא, בו הוא נחשוב איך לחשב את המהירות המינימלית, או בעצם הגודל של המהירות המינימלית, באנגלית speed, הדרושה לו, יותר.